إلى الله أشكو لا إلى الناس حبها ولا بد من شكوى حبيب يروع، ألا تتقين الله في من قتلته فأمسى إليكم خاشعا يتضرع، فيا رب حببني إليها وأعطني المودة منها أنت تعطي وتمنع. فكثير من الرجال ربما مع الأبعدين أخلاقه حسنة وصفاته مميزة يشهد الناس بأخلاقه لكن إذا دخل البيت على زوجته وأغلق عليهم الباب فتخرج الأخلاق من الحسنة إلى السيئة ويسقط عنه القناع يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله فإذا أغلق عليه الباب فلا بد أن يكون كريما رحيما بأهله أما إذا كانت أخلاقه عفنة أو حادة أو كان متلون الطبع كثير الغضب كثير العبوس شتاما لعانا صخابا سقط من أعين الناس فإياك أن تغتر إذا شهد الناس لك بأنك من خيار الناس لأنك تظهر الاستقامة فهل أنت رحمة لأهلك أم أنك إذا أغلقت الأبواب على أهل بيتك بدأوا يتصارخون ويخافون ويتمنون موتك لأنك حاد ولسانك صاخب فلم تسعد أهلك فأنت رجل جاهلي فقد نقصت المرأة من عقلها لأن عاطفتها كملت والرجل كمل عقله لأن عاطفته نقصت فصبرك عليها كمال دين وكمال عقل وكمال رحمة وكمال خلق فهذه هي الرحمة أما إذا أراد الرجل أن يكسرها ويغلظ الطباع عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فقد خلق الله عز وجل المرأة منك حتى تصبر عليها لأن صبرك عليها صبر على نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة فضعفهم بأصل خلقتهم وقدر الله عليهم فتبقى المرأة ضعيفة مهما بلغت فعلى الرجل أن يعاملها بلطف ومحبة وليس من الرجولة أن يعاملها بقسوة وأن يكون حاد الوجه والطبع فهذا من نقص الإيمان فوالله ما مشى على الأرض أطهر ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته